وصاحب المركز الاخير كييفو فيرونا يوفي 18 بالانتصار على حساب ميلان في اطار كاس السوبر الايطاليه واحد 0 هدف عن طريق الدون اول القاب اليوفي هذا الموسم ويسعى اليوفي لمواصله حصد الالقاب والجواز اليوفي اللي فرد بالرقم القياسي كاكثر فريق يتوج بالكاس الممتازه يوبي من أجل مؤصلة العصف المنفرد في صدارة الدوري الإيطالي، أول فريق بنظام العشرين 20 فريق يحصد 53 نقطة من أصل 57، مباراة اليوم يقودها المهندس المعماري الحكم ماركو بيتش نيني اللي يتوسط الفريقين يوبي كما جرى اللي عود أنصاره وعشاقه على التألق على الرباع على عزف سيمفونية الإنتصار اليوبي بقيادة أليغري يلعب اليوم وسط غيابات يغيب مانسوكيتش أيضاً غياب بيانيتش غياب كوادرادو لفترة طويلة وبن عطية المدافع المغربي كيف بيروح تغطي اليوبي بينما الكورة تعود مجدداً لكيفو ميرانا مرور ريكاردو متشريني سدد والحارس بيرين الصدد من ماتير تورينو في فبراير 2016 اثنين مقابر واحد يومانتي بيرنارديسكي بيرنارديسكي محاولة خطيرة الكره تمر الكره تمر من دول متابعة محاولة كانت أولى من شارب فريق اليوبي كرة كانت من شارب اللاعب بيرنارديسكي تصير يلعب كورة مقوسة على المستوى الأول تغطية من أليكس خطف المزيد من الهباف كورة في مناطق كيفو صانعة عند السور أنترو أليكس أليكس لدوغلاس بالكعب أليكس تدخل موجود والكرة خارج الملعب إلى الركنية ركنية كورة تلعب سوبيان سوبيان في مناطق كيفو بعيدة على برنارد ينطلق بيرنا برنارد بعيدة شابي قوه وانتصارت لتبقى بردين ايه ده دوغلاس دوغلاس دوغلاس دوغلاس دوغلاس دوغلاس لفلاش ام الفلاش يصوب ويعلن عن بداية التألق، عن بداية مشوار اليوفي التهديفي، عن بداية الإبداع لقوي إيطاليا، امتلك السهم الأسمر دو كلاس البرازيليانو، البرازيليانو امتلك وصوب من خارج منطقة الجزاء ليعلن عن بداية بداية اليوفي، بداية اليوفي لكاليوم. واحد صفر يوفي يتقدم راح حساب بكيف بيرونا شوفوا ليعادها انطلق وسدد البرازيلي وكوره صعبه لسورنتينو اذا اليوفي بلمسه البراز دوغلاس كوستا دوغلاس يمرن التوني مع دوغلاس الون تو مع رونالدو الون تو مع رونالدو رونالدو تعرض للاصابه كريستيانو هو راس المال هو اللي يعول عليه اليوفي رونالدو رونالدو مهم بيتابع في فبراير القادم رونالدو اليوفي ضم رونالدو برشا كورة على ماتويدي ماتويدي ماتويدي وهو في مناطق الكييف ايضا الفلث لا خسر نهائي تشامبيونز ليج نهائي كان ايطالي ممكن نطالب اليوفي ان يلعب بشراسه كبيره بيشراسه اللي حصر الامور ديبالا ينطلق ديبالا ديبالا يمرر كرة مرمات ويدى رونالدو رونالدو يسدد يطالب الكره تون والكره ترجع ترجع لصالح فريق كلاس يا بو كلاس انطلق تو كره داخل منطقه تبعد سبيان سبيان سبيان سبيان مر يعكس كره عرضيه الكره تنتهي ديبالا ديبالا ثبت اخويا وكرة ديبالا الصالحة بملاعب مشابه طريقة لعبه بسيرجيو أجويرو بيرنا يا بيرنا يا بيرنا بيرنا بيرنا والكرة للركنيه برنارديسكي برنارديسكي انطلق البيرنا وصل الهشوم برنارديسكي بهشمه كان ممكن تمنح اليوبي ثاني الهفاف برنارديسكي انطلق بسهولة تامة تدخل في الرقم رقم 10 رقم الأسطير بلاتيني باتشو ديل بيرو راسية من روغاني والكورة خارج ملعب إلى ضربة مرمى ضربة مرمى لمصلحه فريق كييفو فيرونا تبقى النتيجة تقدم اليوفي واحد 0 جاكيريني يلعب كورة بشكل مقوس داخل المنطقة هذه راسية سهلة عند الحارس ماتيا بيرن بيرن حارس مرمى السابق لفريق جنوة هات يساليوبي اللي بام هذا اللاعب إيدون إيدون إيدون رونالدو رونالدو يسدد رونالدو وكرة تنتهي عند حارس ماركييفو بيرونا رونالدو يرغب في معاقبه كييفو بيرونا يا بيرنا يا بيرنا والحارس سورينتينو بالرجل يتصدى ستيفانو ستيفانو سورينتينو توتو دي ناتالي هدف لودينيس اللي قال الدنيا انطلق رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو سددها ولكن كره رونالدو اللي ضربت مرمى هذا رونالدو عليك يجنن يا اليوفي رونالدو تمام انطلاقه رونالدو والتسديد ولكن كره بعيده كريستيانو يلوق ايبون رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو الحكم قريب بيتشنيني كان قريب من اللقطة لم يحتسب عالدو. رونالدو. رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو يخسر الكرة ترجع لكيبو الكرة تعود لكيبو بيرونا الكرة عند اتماعي. جاكريني ايمار لسوفيانكين سوفيانكين هذه محاولة تسديد والكرة خارج الملعب إلى ضربة مرمى سدد السربي إيفان الراب فالو ديبالا، ديبالا، ديبالا، ديبالا، مرر والثاني، الهدف الثاني، روعة روعة روعة، روعة يا يوبي هذه المرة بريتشان لا خويا يقدم هبية هبية للالمان التركي أمان أمان، الهدف الثاني كان مدروس، كان في عمل كبير من باولو ديبالا، باولو ديبالا يمرر ويقدم بيا لي تشان هدف يدرس ليبالا امار امير تشان تعامل مع الكوره بهدوء تعامل معاها بهدوء واسكنها في الزاويه البعيده شوفوا لي عاد مره هدف امير تشان اللي اسكن الكوره باقتدار في شباك بيرونا 2-0 خلاص احسمها اليوفي اول حدا حتى... أول حتى أول حتى اول حتى اول حتى اول حتى اول حتى اول حتى اول حتى أول حتى